Mennyire vagytok elégedettek azzal, hogy jelenleg áll a világban? Nem azt mondom, hogy amifelé halad a világ, hanem hogy jelenleg ahogy áll. Hány évig mondtam azt, hogy amifelé halad a világ? Megérkezett. Nem? Mennyire vagytok elégedettek? semennyire? mennyire? Nem? lehetne egy jobb világunk, nem? nem egy olyan amilyen volt bár az emberek azt szeretnék hogy jöjjön vissza ami volt, nem? tehát a jelenleginél még az is jobb volt, de hát nem azt szeretnénk, miért nem szeretnénk? hát ugye miért nem? mert mi nem hisszük hanem tudjuk azt hogy az embernek nem az a küldetése nem azért született hogy felnőjön aztán utána gyereke legyen és közbe természetesen egyen igyon foglalkozzon ugye a testével tehát úgy értve hogy pihenteti meg altassa meg eteti itatja stb. stb. stb. tehát az emberek azt gondolják hogy azért születtek hogy egyenek igyanak legyen gyerekük felneveljék. Meg azért, hogy utazzanak ide-oda, nyaralgassanak. Na most, hát gondold végig, vajon ezért született az ember, hogy azt csinálja, amit a, itt a nyugati társadalomban az emberek 90%-a csinál? És akkor lehetne mondani, most föltehetnéd az kérdés, miért az lenne az embernek a küldetés, ami régen volt? hogy étnap éve téve dolgozzanak a megélhetésükért mert ugye régen ez gyakorlatilag az volt, nem volt hétvége tehát a Föld az a Földön nincs hétvége, a Földeken, az állatoknál, az állattartás közben nincs hétvége érted? tehát ugye megkérdezhetnéd hogy ez tehát igazából nem, egyik se és akkor megkérdezhetnéd azt, hogy akkor valami köztes? vagy mi? nem egyik se, köztes akkor miért vagyunk itt? nagyon egyszerű, azért vagyunk itt hogy megéld a rosszat, nem a jót a rosszat én emberekkel mint elhangzott emberekkel foglalkozom ugye elkezdtem emberekkel foglalkozni 87-től és üzletkötéssel kezdtem az emberekkel való foglalkozást és üzletkötői tevékenységet nagyon sokáig folytattam még valamilyen szinten most is csinálom csak egy kicsit másként kicsit más formában most elsősorban inkább már tanítom de azért csinálom is és tudjátok mit láttam? hogy sosem jóból tanultam hanem a rosszból érted? a jóból az ember nem tanul semmit Semmit. tehát ha én jó üzlet kötő akartam lenni és a jóból akartam tanulni abból amit jó csináltam, abból nem lett volna semmi tehát amikor ugye volt egy eredménytelenség kiértékeltem tehát egy sikertelenség kiérteltem, mikor a végeredmény nem az lett amit szerettem volna kiértékeltem és abból lehetett tanulni sőt én belemertem menni olyan helyzetekbe is amiben a legtöbb ember aki üzletkötőként szintén dolgozott nem ment belemért, hogy nehézese és én már belementem a kihívásokba a nehéz esetekbe, pedig azt mondaná az ember hát minek okozzon az ember saját magának problémát és rájöttem arra hogy minden olyan dolog amit az emberek problémaként élt me, éltek meg én azt ugyanazt kihívásként éltem meg és rájöttem arra hogy az mennyit erősített saját magamon, érted? mennyit adott pluszt hogy jobban csináljak bizonyos dolgokat és ők meg nem merték ugyanazt végigcsinálni érted? vagy ne, neki se álltak hogy végigcsinálják és rájöttem arra hogy igazából soha nem a jó dolgokból tanultam hanem mindig abból a dolgokból ami nehézségnek neveznek az emberek vagy problémának vagy gondnak neveznek az emberek abból tanultam és nem keveset mivel nagyon sok ilyen helyzetem volt hanem sokat tehát mivel sokszor történtek velem olyan dolgok amit a legtöbb ember bele se ment, érted? hát most gondold végig száz olyan emberből aki nekifogott üzletkötőnek három lett olyan aki, aki utána azt mondhatta hogy sikeres, érted? 97 meg nem és miért nem? mert ők nem mertek belemenni és az életben pont ugyanezt látom, pont ugyanezt látom hogy az emberek a kihívásokat problémának tekintik pedig mit jelent a kihívás? a kihívás azt jelenti hogy na nézzük meg az az ember mire képes, érted? tehát mondhatjuk azt hogy próba mint a mesében a három próba vagy a hét próba tudod? nem a hét próbás gazember tudod? szóval a lényeg az hogy, hogy kihívás tehát úgy is lehetne mondani hogy próbatétel most gondoljátok végig az életben mondjuk hány férfi kapott már akinek van párja olyan próbatételt hogy mondjuk ott billeget, billeget egy olyan hölgyemény előtte aki úgy kivágatta magát és az a úgy hívják, hogy házasságpróba, tudod tehát hogy vajon az etikája az engedi, hogy a kísértésnek engedjen vagy, vagy az etikája nem engedi, hogy a kísértésnek engedjen tehát az életben minden, ami velünk történik az arra való próba, hogy hogyan állod a sarat, érted? tehát hogy vajon azt a kihívást azt tudod teljesíteni vagy nem vajon azt a próbád, azon a próbán átmész hogy tudtál mondjuk ellenállni vagy nem tudtál például vajon hány ember lehet a Földön akit mondjuk fogtak és megvásároltak, érte? tehát fölkínáltak neki nagy pénzeket hogy megvásárolják valamilyen célból most mindegy, biztos hogy sok volt már ilyen sőt van egy ilyen mondás is hogy mindenkinek van egy ára érted? csak elég pénz legyen hozzá és akkor meg lehet venni Aha. na most téged mennyiért lehetne megvenni? úgy csak úgy kérdezem nem kell válaszolni, csak úgy gond, gondolkozzatok el rajta, érted? na most ugye én voltam annak idején ezt már hallottátok de mindegy, mondom voltam olyan pozícióban hogy engem meg akartak venni és nem kis pénzekkel hanem százmilliókról beszélek és mellé még egy nagyon jó fizetéssel is, nem nem voltam hajlandó hajlandóra tehát az élet arról szól, hogy kipróbáljon, a próbára tegyenek téged, érted? Hogy, hogy megéld azokat a negatív dolgokat, amit meg kell élned. És mondom, nagyon egyszerű a dolog, mert ez azt a célt szolgálja, hogy tudjál határozott különbségeket tenni a jó és a rossz között, és a jó, illetve a rossz különböző formája között na most ha az ember nem éli meg a rossz különböző formáját akkor hogy tegyen különbséget? hogy hasonlítsa össze a jóval? tehát a jót nem fontos nagyon megélni mert, mert ha, ha jó, jót élsz meg akkor jössz egy kicsit aztán annyit és már túl is léptél rajta de ha rossz ér akkor nézd meg meddig? idézője be élvezed a, a rosszat, sokkal hosszabban átlagosan az ember a rosszat sokkal tovább, ö, hogy is mondjam, élvezi, mint a jót, gondold végig, hát nyilván a rosszat nem élvezzük de sokkal többet foglalkozunk egy rossz dologgal, mint egy jó dologgal, gondold végig és akkor kérdezem én hogy, hogy vajon tanulságként hogy szoktad ezt levonni ha valami valami történik veled, hogy vonod le? tehát mindig levonsz minden rossz történésből ami veled történik valami tanulságot, vagy esetleg a közvetlen környezetedben lévő személyek esetén történik valakivel valami akire rálátásod van, leszoktad vonni a következtetéseket? Persze, ha itt tanulsz, akkor már valószínűleg. De ha nem itt tanulsz, akkor levonod. De miért kellene ilyen dolgokat csinálni? Hát az emberek csak élik az életüket, aztán utána meghalnak, úgyis mindegy, hát hiszen egy életünk van, egy halálunk, mondják a tudatlanok. Hát abszolút nem így működik, hogy egy életünk van és egy halálunk, hanem úgy működik, hogy amit ebben az életben teszünk, annak következménye lesz és ha az ember olyan életet él ahol sikerül azt megoldania hogy amit a tudatlanságában hibákat elkövetett mert mindenki követett el hibákat nincs olyan ember, aki nem hibázott de hibázni egy tisztességes ember tehát egy, úgy mondhatjuk, hogy egy szociális ember, tehát nem elnyomó, hanem egy szociális ember, tehát egy tisztességes ember, az, hogyha elkövet valami hibát, akkor nem azért követele hibát, mert szándékosan, hanem azért hibázik, mert hibázik. És a bolygó 80%-a azért hibázik, mert nem szándékosan hibázik és mindössze a 20% hibázik szándékosan szándékosan. ugye ez egy szándékos hibázás hogy a környezetemben lévő embereket leértékelem vagy elnyomom mert hogy én nekem jobb legyen csinálja ez a 20% érted? tehát ez gyakorlatilag szándékos Dolog. Na most, de mondom, a 80% az nem így működik. Na most, vagyunk ugye olyan emberek, akik itt hibázgatunk, és itt egy kérdés van, hogy vajon a hibázásunkat kiavítjuk-e? Ez a kérdés. Mert az ember, hogyha a hibázásait képes még ebben az életben kiavítani, akkor egy feljebb, akkor feljebb léphet egyel. Maga az ember. Feljebb léphet egy magasabb létformába. Feljebb léphet. Na most, ahhoz, hogy kiavítsuk a hibázásainkat, emberekre van szükségünk. Érted? Akik hibáznak, és segítsünk nekik abban hogy a hibázásaikat megértsék és a hibázásaikat ki tudják javítani, sőt olyan életet kezdjenek el élni hogy már nem hibáznak Érted? legalábbis azon a területen amiben segítettünk nekik de hát az élet az mondhatod megint csak hogy az élet az nagyon sokrétű Hát mennyi rétű, nézzük már meg itt van, mutatom az élet az tíz területből áll megnézed, lehet, hogy neked rád nem érvényes mind a tíz terület de vannak olyan emberek, akik Leérvényes. és azért mutatom ezt a tíz területet mert minden ember ebben a tíz területben valamennyire benne van lehet hogy a tíz vagy nyolc vagy kilenc vagy 6 de benne van és itt vannak ezek a területek és ezt megmondom őszintén illő lenne jól csinálni nem? tehát jó lenne hogyha az emberek jól csinálnak és ugye ha megnézed ezeken a területeken hibázunk tehát mikor az ember hibáz akkor ott okoz valami problémát na most de ha az embernek van egy csapata és már van tudása az élet különböző területeire vagy éppen arra a területre már van tudása amin az illetőnek a csapatában gondja támadt akkor az illető tud segíteni neki de ha nem tud segíteni akkor ő benne van egy olyan nagyobb csapatban ahol a vezető már ismeretekkel rendelkezik arra a problémára vonatkozóan és akkor felkeresik a vezetőt és akkor nem csak azt tanul abból akinek a problémája van hanem az is aki még evel a problémával nem szembesült és ő is megtanulhatja hogy hogyan kell azt a problémát megoldani ezekre az életterületekre mind van megoldásunk világos ez? tehát ez az egész életünk területei, ez a nagy torta ez a nagy torta, ez tíz szeletből áll és mi mindre tudunk megoldást adni vannak olyan emberek akik spirituális dolgokkal foglalkoznak az, ez a terület oké? Okay? ez a terület tehát az a szellemi terület az a terület ahol ugye nem fizikai dolgok fizikai lények ki a hangsúly hanem szellemi dolgok és szellemi lények tekintetében ugye van a dominancia tehát ami azt jelenti hogy hogy de ez csak egy terület vannak olyan emberek akik erre koncentrálnak, és mi van a többivel? Hm? hát ez csak egy tized, és olyan a lesz tizeddel? hány olyan embert látsz, akinek az önmagával való bánásmód problémát jelent? Hm? vagy a párjával való bánásmód problémát jelent? vagy a szüleivel való bánásmód problémát jelent? vagy a gyerekeivel való bánásmód problémát jelent? vagy általánosan az emberekkel való bánásmód problémát jelent? vagy a munkájával vannak gondjai? vagy a pénzteremtéssel vannak gondjai? vagy egyébként is a pénzzel vannak gondjai? vagy esetleg olyanok akik a környezetükkel vannak konfliktusban vagy a hatóságokkal tehát kell tudás hogy az ember ezeken a területeken boldoguljon de hát ezt gátolják hogy az emberek ezeken a területeken boldog boldoguljanak legalábbis ez a gátlás az hogy eltitkolják a tudást még a vallások is szó szóval szerint vannak olyan vallások akik valamilyen szinten rendelkeznének ezekkel mondjuk fogjuk rá mégse adják közre mit tudom ott van a Vatikán, van egy hatalmas könyvtára gyakorlatilag ott van a világ tudása szinten, érted? és közre adják de hogy adják ott van a buddhizmus, még régebb óta, érted? hatalmas tudás, közreadják, nem, buddhisták, tanulhatnak belőle aztán annyi, érted? nyilván azt is csepegtetve természetesen. tehát ugye magasabb létforma mit jelent? ez azt jelenti magasabb létformába kerülés és hogy tudott kompenzálni a dolgokat, tehát az ember hibázik, és a hibázásának ugye az az oka hogy megtanuljon különbséget tenni a jó és a rossz között és ha az ember leszűri a tanulságokat és kikövetkezteti ugye a hibázásának az okát akkor tud segíteni másoknak abban hogy ugyanazokat a hibákat amit ő nem, amit ő elkövetett ne kövessene el és ha több embernek is segítesz abban, hogy ne kövessék el azokat a hibákat, amit te, akkor szépen letörleszted a hibázásaidat. Magyarul letörleszted a karmádat, ha úgy is tetszik, illetve pont nem magyarul. <gül> Jó, tehát mondhatjuk azt, hogy szellemi nyelven, akkor szépen a karmádat, Letörleszted. ugye mert nem tudom tudod-e hogy ez úgy működik hogy hoztál olyan dolgokat az életedben amit hibákat el fogsz követni tehát olyanná nevelődtél itt az életed során hogy elkövess bizonyos hibákat tehát ezt már akkor tudtad mielőtt leszülettél hogy azokat a hibákat el fogod követni ezt úgy hívják hogy karma, na most de a karmádat úgy tudod letörleszteni érted? nem úgy hogy megtanulod hogy azt ne hibázz, nem mer azokat a hibákat már elkövetted, minden hibázással ártó tettet követtél el világos ez? na most a, ez olyan mint hogyha raknál egy mérlegbe. Súlyokat. és az egy mérleg egyik serpenyőjében vannak a hibázások a másik serpenyőjében vannak a jó cselekedetek és amikor az ember sokszor hibázik akkor ez a mérleg megbillen, érted? és azzal tudod a mérleget visszaállítani hogyha ide pakolod a jó cselekedeteket de nem az a jó cselekedet hogy na jókat ettem, na jókat pihentem, na jókat plázáztam, na jókat nyaraltam nem ezzel hanem azzal hogy a, az embereknek segítesz hogy ne hibázzanak, világos ez? és az azt jelenti hogy elkövetted a hibákat, azért gondold már végig hány hibát követtél el az életedben inkább nem <gül> hát nem tudnád összeszámolni, érted? szerintem senki, sem, senki nem tudná összeszámolni hogy hányszor hibázott életében és az mind egy-egy ártó te, világos ez? és annak mind súlya van, az mind karma és a karmát ugye az embernek le kellene tudnia, le kellene raknia és azt úgy tudja hogy akkor jó cselekedetek, segítettem, segítettem, segítettem, segítettem, de milyen segítésről van szó? Szóval mi az igazi segítség? Valaki azt mondja, oh, hát egy segítő tevékenységet folytatok, mert mondjuk egészségügyben dolgozom, ah, és akkor megbíztak asszal, hogy olcsom az embereket és akkor te ezt elhiszed, hogy avval segítő tevékenységet folytatsz hogy mondjuk covid ellen oltod a betegeket? Hát te olyan hülye vagy mint a senk. és nem bánom a megsértőt, mert ez az igazság te tudod mi vagy? egy gyilkos szó szerint, tudod miért? ma megkérdeztem vajon a hatalom miért csinálja ezt, amit csinál? és tudod mit mondta? Azt mondták, hogy azért csinálják, hogy teljes kontrollt csináljanak az emberek fölött, még a haláluk fölött is. Ezt te ebben részt veszel. Magyarul egy gyilkos vagy. Jó, hogy eddig nem tudtál róla, most már legalább tudsz. megérdemlitek hogy téteket is beoltottak, komolyan mondom ez kemény amit mondtam, kemény, de ez van na most de ezzel kapcsolatban van egy gond drága barátaim, tudjátok mi? ugye még egyszer mondom az információt, ugye van kapcsolatom a fentiektől kérdezek és kapom a választ és ugye teljes kontroll a halálotok fölött a halálunk fölött is, ugye ez a célja a hatalomnak csak ezzel van egy gond, ezt úgy hívják hogy Isten játszás tehát az Isten dolga a teljes kontroll és az Isten dolga a halál, hogy mikor halsz meg ugye az ember kontroll az azt jelenti hogy fogják és tőlük függjön hogy mikor halsz meg ezt akarja a hatalom lényeg az hogy ugye az Isten dolga az hogy pontosan tudja hogy neked meddig, meddig mikor kell meghalni, nem előre száz évvel, nem hanem ha jól teszed a dolgod akkor lehetőleg minél később, ha nem teszed a dolgod akkor meg mi a francok élsz? na most igen ám de nem ebből a szempontból nézni a hatalom a halál kérdését és nem tudom tudjátok-e hogy ezelőtt azért volt már hat emberiség és ez a hat emberiség ez eltűnt a bolygóról és mi vagyunk a legrövidebb életű emberiség ebből a hatból ennél csak lényegesen hosszabb életű emberiségek voltak ugye ez se véletlen de ez most hogy miért van így ez most nem ide tartozik és tudjátok miért kellett az emberiségeknek elte, mikor tűntek el? tehát mikor tüntették el a, az istenek az emberiséget? Amikor elkezdtek az emberek vezetői Istent játszani. Mert nem az emberek játszottak Istent, hanem az emberek vezetői, de mit csináltak az emberek? Ez aszisztáltak, és erkölcstelenkedtek. Mindig akkor törült, törölték az emberiséget, amikor eluralkodott az erkölcstelenség eléggé alakul ez a téma, nem? ha jobban megnézzük az erkölcstelenség eluralkodása és fogták és törölték az emberiséget úgy ahogy volt, meg, meg, kimentették azt aki megérdemelt, emlékezzetek az előző emberiségnél, Noé és annyi kakuk marci jó tehát ezt szeretnék a hatalom? Hm? ezt szeretnék? gondolod hogy azt hagynák a fentiek az emberiség számára hogy olyan szintre süllyedjenek az emberek hogy a lelküket elragadhassák a lenti lények a lentiek a gonoszok, tényleg tehát a Föld alatt vannak olyan lények akik értelmes lények, istenszerű lények akik nem tartoznak ehhez az univerzum ennek a részéhez, nem tartoznak idegenek és belülről akarják bomlasztani azt a társadalmat ami nem az emberiség társadalmát mondom hanem azt a társadalmat ami körülvesz minket itt az univerzum ezen részén és az azt jelenti hogy, hogy mivel mélyen vannak a Föld mélyén ezért ugye nem sokat tudnak vele kezdeni a Föld, Földön kívüliek tehát a, a, ugye az isteneink tehát ugye ezoterikus nyelven földön kívüliek és, és mert a, a hatalom lepaktált a lenti lényekkel szó szerint és arra megy ki a játék hogy megszerezzék minél több ember lelkét a lentiek éppen beszélgettünk róla hogy mit tudom én gondoljátok végig mondjuk megszereznének két milliárd lelket akkor rögtön az erőegyensúly megváltozna tehát ők lent kevesen vannak de az erőegyensúly azonnal megváltozna mert technikájuk van testük van minden van csak lelkük kevés van és ugye ha nem raknak egy testbe lelket akkor az a test az, az csak egy, egy olyan mint az állat olyan működésű, csak egy kicsit intelligensebb, mint egy intelligensebb állat, de az kevés az nem tud gondolkodni, egy állat nem tud gondolkodni de egy olyan lény amelyikben lélek van az tud gondolkodni, az tud megoldani egy helyzetet és lényeg az hogy nem gondolják ezt végig az emberek hogy mi lehet annak a következménye hogy ez így megy tovább hát csak nézzük meg egy példát hát a történelem nem kell messzire visszamenni olyan diktátorok csak meg kell nézni hogy mikor egy diktátor hatalomba került akkor nem úgy indult hogy ő a diktátor tehát egy diktátor se úgy indult hogy na most ő lesz aztán az aki tömegeket fog gyilkolni hanem mind úgy indult hogy látszólag jót akart és ebben egy csomóan segítették és első körben mindig a segítőiket likvidálták, mindig miért? olyan egyszerű azok, ok, mert azok sokat tudnak arról akik megbízták őket, Végül, világos ez? vagy azokról akik megbízták őket, vagy arról aki megbízta őket ugye tudjuk, hogy, hogy miért lenne másként egy, egy újabb helyzetben, miért? Ha hát milyen törekvések vannak, ilyen világhatalmi törekvések, szó szerint, ami azt jelenti, hogy globalizáció, ugye, az mit jelent a globalizáció? hogy egy világkormány lenne, na most egy világkormány esetén ezt úgy, úgy, mond, úgy neveznénk, hogy a földön lévő diktatúra a Földön lévő diktatúra pedig abban a pillanatban, amikor a Földön lévő diktátor az hatalomra kerül, az egy család és egy családnak a feje, onnantól kezdve akik hatalomra segítették őket elsőként őket likvidálnák tehát érdekes helyzet lenne hogyha ezt az emberek szépen így azt mondanák hogy hát birka vagyok és csináljátok velem azt amit akartok mert valahogy mintha én ezt látnám hogy az emberek így működnének és mit tudom én most mondok egy példát, jó? tehát ugye tudjuk jól azt ha nem tudja valaki akkor járjon utána hogy van egy megállapodás egy dolgozó és egy munkáltató között azt a megállapodást nem lehet csak úgy megváltoztatni egy egyoldalúan sőt hozhatnak akármilyen törvényt az a megállapodás arra nem vonatkozik csak az új megállapodásakra amikor onnantól írták alá a megállapodást amikor az az új, az a jogszabály megszületett, a régiekre nem vonatkozik, az azt jelenti hogy megállapodott az ember egy munkaszerződésben és ha azt a jogszabályt hozzák hogy kötelező az oltás a dolgozót nem lehet rávenni arra, hogy oltsa. Vagy lehet azt, jó, itt vagyok, oltsatok be, de írjátok alá, hogy minden következményét az oltásnak vállaljátok. Hány ember írta ezt alá? Érted? És ugyanúgy a gyerekeknél. Iskola. Miért nem küldöd az iskolába azt, hogy jó, beoltatom a gyereket akkor, hogy az összes következményét az oltásnak vállalják. És ezt írásba adják. Érd vissza. Érd vissza. Nem avval a levéllel, egy másik levélt adjál oda. Gondolkodj! Azért van az agyad! Tehát nem lehet csak úgy kétfél megállapodást egy jogszabályjal semmisétenni. na most az egészségügyben ugye el kell bocsájtani embereket nehogy aláírjátok már hogy közös megegyezéssel hát ők rúgnak ki benneteket, csesszék meg írják bele azt is hogy miért rúgtak ki oké? és ez semmi, ezt teljesen jogszerű, érted? persze ha aláírsz olyat hogy mit tudom ez van az van amaz van és te aláírod hát akkor te dolgod onnantól kezdve nyilvánvaló, az egy más kérdés de két fél megállapodására következő érvényes hogyha az egyik fél abból a megállapodásból ki akar szállni akkor az eddig leírt megállapodás érvényes tehát magyarul akkor jár végkielégítés stb. stb de ha már előtte alá lett valami más írva ehhez a megállapodáshoz képest hát akkor nyilván az már nem az érvényes ami alá lett írva tehát ez így működik tehát nincs olyan hogy megállapodtunk valamiben és akkor onnantól kezdve fogja azt egy jogszabály átírja a megállapodásunkat hát kérdekes lenne sehol a világon nincs ilyen, semmilyen diktatúrában nincs csak a tudatlanok iszik el hogy van hát próbáljanak már valamire alá, valamit aláíratni veled amit nem akarsz soha nem az aláírás soha nem kötelező, világos ez? akkor legfeljebb azt mondják hogy mit, ami nem kapsz vagy azt mondják ebben az esetben a munkahadó dolgozó közt megállapodás hogy akkor jó akkor felmondunk, jó de akkor írják bele hogy miért mondtak föl világos voltam? tehát ez alapvető jog, alapvető jog hogy két fél megállapodásba nem szólhat bele egy harmadik még az állam se, világos? persze azelőtt ugye ott vannak a szabályok és annak alapján kell megcsinálni azt a megállapodást amilyen szabályok vannak de az új szabályok nem működnek visszamenőleg, világos? soha nem is működtek, soha nem is fognak ennyi gondolkozz jó? úgy tesznek ki veled ahogy akarnak no hát akkor nézzük tovább tehát olyan következmény lenne ennek amit elindítottak hogy van egy bolygó az univerzum célén amilyen földszerű azok a lelkek akik meghűltek azok mennek oda hogyha meghalnak ha itt viszont aranykor lesz akkor maradnak azok mert az aranykor egy átmeneti időszak maradnak arra hogy bekerüljen tehát egy következő korszakot, az aranykor utáni korszakot korszakba bekerülhessenek, már pedig ez a föld ki van jelölve arra, már hogy itt magasabb szintű létformának kell lenni a jövőben, és nem egy távoli jövőben, csak úgy mondanám, tehát egy-két generáción belül. Okay? az azt jelenti hogy 25-50 év a magasabb szintű létforma formához úgy lehet eljutni hogyha az ember tanul és tanul egy olyan korszakba ahol nincs elnyomás tehát azt hogy elérjük azt a korszakot az most a kijelölt időpont 2035 ahol megszűnik az elnyomás ahogy a születés a fentiektől függ, ugyanúgy a halál is és ha ebbe be akarnak avatkozni az emberek és a hatalom akkor kinyírják őket, világos a beavatkozókat, a fentiek, akkor szépen fogják és kikapcsolják az életből milyen egyszerű úgyhogy jó hogy tudjátok magatokról jó? és akkor nézzük tovább ezt a kérdést amikor az ember bekerül az aranykorba akkor meg kell tanulni azt hogy tökéletesen képes legyen a feltétel nélküli együttműködésre a másik, lény másik emberi lényekkel majd ha ezt megtanulta akkor válik képessé arra hogy egy magasabb létformába kerüljön, a magasabb létforma egy ez egy isteni létforma az isteni létformában az azt jelenti hogy ne ilyen testet képzeljetek el amelyik meghal átlagosan 80 éves korában hanem egy olyan testet amiből belépsz kilépsz akkor amikor akarsz felnőttként tehát felnőtt testbe lépsz be nem egy csecsemő testbe és visszakapod az összes tudásodat amit mióta a lelked létezik rendelkeztél vele világos ez? ami azt jelenti hogy másfél millió éve nincs lélekteremtés ezért te jóval idősebb vagy mint másfél millió éves ugyanis lélekteremtés elkezdődött kimondhatatlanul sok évmilliárd előtt évvel ezelőtt érted? akkor kezdődött a lélekteremtés a világegyetemben hogy kiteremtettem most erről nem kívánok értekezést tartani de már tartottam róla szóval a lényeg az hogy neked van egy öreg tested, vagy ö, lelked, bocsánat a tested az fiatal, mert most ez még a 80 éves vagy is nagyon fiatal a lelkedhez képest érted? tehát van egy nagyon öreg lelked a mai testű, testi, testünkhöz képest nagyon öreg lelked és volt rengeteg, rengeteg tudásod amit minden leszületéskor elvettek és amit vissza tudsz kapni akkor ha megérdemled, világos ez? tehát nem a létközi formában hanem amikor fellépsz a magasabb szintű létformába tehát még nem az aranykorban hanem amikor fellépsz a magasabb szintű létformába és akkor onnantól kezdve nem ennyi tudással fogsz rendelkezni mint amennyit most hanem sokkal többel de bizonyosságot akarnak a fentiek arról hogy te nem fogsz rosszá válni odafönt, világos ez? bizonyosságot akarnak arról hogy te képes tehát pontosan meghatározottan tudjad azt hogy mi a különbség a rossz és a jó között és senkinek ne akar rosszat szándékosan, érted? még véletlenül se, érthető? hanem bármit amit cselekszel azt pontosan meghatározott jó cél érdekében tud tenni, érthető ez? és úgy hogy nem fogsz kapni odafönnt utasítás, nincs utasítás hanem az van hogy megbeszélik veled hogy mit szeretnének most te átlátod az egészet és azt mondod hogy te be semmi kivetni valót nem látok természetesen és teszed a dolgodat, érted? úgy hogy képes vagy totál önállóan tenni a dolgodat és képes vagy másokkal együttműködve tenni a dolgodat, Na most képzeld el mikor létrehoznak mondjuk egy bolygót vagy egy akár egy naprendszert milyen együttműködés kell ahhoz? létrehoznak, egy se magától alakult ki, jó? mindet létre kell hozni tehát csak nagyon egyszerű, hogy alakulhat ki valami magától? jó? is tudjátok azt, hogy van egy, egy a nap körüli keringése a bolygóknak hogy ezt tudjátok? és azt pontosan úgy kell meghatározni hogy ha lassan forog a nap körül akkor beszippantja a nap ha gyorsan forog a nap körül akkor kirepül a világegyetembe tehát a természet képes volt erre hogy ezt megalkossa ki ez a hülye aki ezt elhiszi Ha most gondold végig nincs oda mérnöki számítás hogy amikor fölölnek egy műholdat hogy az pont ne így történjen ha túl gyorsan kering a föld körül akkor kirepül a világegyetembe ha túl lassan kering a föld körül akkor megbeszéli a föld világos ez pontosan ki kell számítaniuk hogy ott tudjon maradni a keringési sebességét érted? és a keringési pályáját hogy ott tudjon maradni és akkor emberek elhiszik azt hogy a naprendszereket, az a naprendszerek maguktól jöttek létre azért mert elhitették veletek és akkor gondold végig ilyen dolgaik is vannak a fentieknek hogy közösen létrehoznak egy új galaxist, világos, amiben ki tudja hány naprendszer van Rengeteg. no szóval lényeg az hogy kicsit más feladat van és hogy tudják ezt megcsinálni? hát a léleknek nincs szüksége levegőre tehát nincs szüksége arra bármire mert ugye tudjátok hogy vannak olyan értelmes lények, akik nem oxigént élegeznek hanem nitrogént és akkor most mondhatnánk azt is hogy nincs szükség se oxigénre se nitrogénre a léleknek, annak nem számít hogy nagy hideg van vagy nem számít az hogy nagy meleg van, hát egy lélek a napon keresztül így átmegy úgyhogy semmi baja nem lesz, mert úgy hívják hogy halhatatlan, a lélek az egy energia lény, az energia az nem tud elveszni tehát ameddig a világegyetem létezni fog addig a te lelked az élni fog, világos ez? most onnantól kezdve gondold végig melyik a, az igazi létforma ez amit így csinálunk a Földön vagy egy olyan létforma ahol tényleg képesek vagyunk teremteni akadályok nélkül most elég sok tényező akadályoz a teremtésben elsősorban a tested másodszorban a hatalmi működés, nem? tehát egy olyan világban élünk egyébként ugye ha nem veszük figyelembe most mi van az emberiséggel meg nem nézzük, nem a föld szempontját nézzük, egy olyan világban élünk ahol a jóság uralkodik, honnan tudni hogy a jóság uralkodik? nagyon egyszerű minden cél azt szolgálja hogy a te lelked az olyan tapasztalatokat szerezzen, olyan tudást szerezzen ami azt segíti elő hogy adott helyzetben a legjobban cselekedj érted? tehát a legjobban, ezt hangsúlyozom ezt a jobban szót cselekedj és ennek érdekében ugye munkálkodnak hogy ezek meg is történjenek azok a dolgok amit veled meg kell hogy történjen no szóval csodálatos világban élünk egyébként amiben vannak most kisebb zöggenők és ezeket a dolgokat amik ugye a világban vannak nyilván csinálják a dolgukat, akik csinálni kell, csinálják azt de ez részben jó is ha megnézed, de legalább kiválasztódik az ocsú a búzától tehát mondhatjuk azt hogy nem mondom inkább, <gül> jó? tehát van egy kiválasztódás hogy kivárományos az univerzum szélére vagy kívánományos a magasabb létformába. Oké? Okay. Úgyhogy mindenkinek jó gondolkodást kívánok, köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok! szépen! Köszönjük szépen Szedlacsik Miklós mesterkocsnak ezt a fantasztikus előadást! egy pár szót szólnánk magunkról civil foglalkozásom, gyógyszertári asszisztensként dolgozom de hála istennek már csak pár napig Porcsalmáról érkeztem férjemmel szabolcs már berek megyéből két kisgyermekünk van azért hatódtam meg ennyire erre már csak pár napig, hál' Istennek, mert és kezdeném azzal, hogy először is, hogy miért kezdtem el a Nyílt Akadémiánál tanulni. Négy és fél éve párom, mal együtt kezdtük el, de az elején csak ő hallgatta a képzéseket, ő vette komolyabban, aztán nyilván kisgyerekek voltak, még nem is volt annyi időm foglalkozni vele, és ahogy telt múlt az idő, egyre inkább láttuk azt és éreztük azt, hogy mekkora, mekkora hatalmas lehetőség és mekkora csodálatos dolog a PPH közösséghez tartozni, megértettük azt, hogy miért miért fontos, hogy miért van itt a helyünk, miért kell itt legyünk, mi, mi a célja a PPH-nak és uh, ugye rengeteg, rengeteg előadást hallhattunk már Miklóstól a négy és fél év alatt ugye folyamatosan követjük, minden előadását meghallgatjuk és uh, ugye ja, azt hihetni az ember hogy négy és fél év alatt hogy már mennyi tudást átad, átadott, mennyi tudás, mennyi mindent tudhatunk de mindig rá kell jöjjünk arra hogy, hogy nagyon kicsi, nagyon kevés még a mi tudásunk ahhoz a tudáshoz ami, ami még vár ránk mert az ember életében vannak fordulópontok, nálam is most bekövetkezett egy ilyen fordulópont Ugye a munkahelyről van szó, amit, mivel az oltást én semmiféleképpen nem veszem fel, ezért el kell hagyjam. És volt nekem ez már többször az eszemben, hogy el kellene onnan jönnöm, mert mit keresek én ott. Nem ott van a helyen, nem is szeretem csinálni egyáltalán, mert nem segítünk a gyógyszerekkel egyáltalán a betegeken, sőt és uh, mégis azt hittem hogy uh, ezt én olyan könnyen fogom kezelni, hogy hú végre itt a lehetőség és uh, itt rá vagyok kényszerülve most már hogy lépjek és először nagyon örültem neki hogy végre végre megkaptam hogy hogy jöhetek aztán úgy uh, aztán úgy uh, bekapcsolt a reaktivelme, hogy ja, Istenem, hát de most kiesik a fizetésem, most mi lesz hogy lesz, ugye a megszokás egy új élet teljesen más lesz minden és uh, mikor úgy uh, magamba mélyedtem nyilván az is kellett ahhoz, hogy Szedlacsik Miklóssal elbeszélgessek erről és uh, helyre tegyem magamban a dolgokat ugye, tudtam, hogy nekem nincs ott a helyem, mégis mégis előjöttek azok a dolgok amiket azt hittem hogy én már magamban régen lerendeztem, és kellett a segítsége hogy hogy, hogy én a száz százalékig fel tudjam dolgozni magamban hogy hol is a helyem mi a dolgom és nagyon-nagyon hálás vagyok a teremtőmnek hogy, hogy hogy ezzel kényszerítettek úgymond rá, hogy, hogy én is hálás vagyok <gül> hogy el tudjak onnan jönni, mert, mert ott semmi pozitív dolog nem történt velem és tudom azt, hogy hogy most tényleg, tényleg egy igazán nagy fordulópont lesz az életünkben ez mert nekünk ez a dolgunk, hogy hogy a PPH-val foglalkozunk teljes, teljes 100%-os beleadással és mit tanácsolok másoknak azt tanácsolom hogy hallgassanak önmagukra mert nekem is a belső hang az rögtön az elejétől ott volt hogy hogy éreztem, jött belülről hogy igen, neked onnan el kell jönni végre, neked nincs itt a helyed, és mégis szembeszálltam magammal, pedig tudtam nagyon jó, hogy semmi dolgom ott nekem ezt kell csinálni de az a belső hang mégis jött, és ezt sok mindenkitől hallom, hogy a belső hang és volt és ez volt az első, a legeslegelső, rögtön az elejétől és és hallgassanak mélyedjenek el, mikor ilyen forduló pont van az életükben is, és hallgassanak a belső hangra. Mert véletlenek nincsenek, és ez sem véletlenül történt nyilván. És tényleg nagyon-nagyon hálás vagyok Miklósnak és a PPH közösségnek, hogy, hogy vannak <gül> nekünk, mert olyan hihetetlen erőt és uh, energiát ad, bátorságot, hitet, tudást, hogy, hogy uh, sokkal, de sokkal könnyebb, könnyebb így. és az a mérhetetlen szeretet, amit itt kapunk, <gül> hát biztos vagyok benne, hogy azt senki nem kapja meg egy munkahelyen sem. <gül> és, nah, más, és egy sem. munkahelyen sincs ilyen, nincsenek közös céljaik a munkahelyen uh, lévő munkatársaknak mint, mint ugye nekünk egy nagy közös cél felé haladunk uh, együtt és egymás segítve és ugye a munkahelyeken uh, nem igazán egy, egy, uh, együtt haladnak egymás segítve az emberek és egy cél felé főleg nem Sőt a jellemző. Igen, és főleg az, hogy, hogy egy ilyen nemes célt, egy ilyen, egy ilyen közös célt, senki nem tud, senki nem tud még egyet. Nincs más ilyen. Nincs, nincs, nincs semmi. Semmi ehhez fogható dolog nincs a világon. <gül> Ennyit szerettem volna. <gül> Szó szeretnék én is szólni arról, hogy a civil foglalkozásom igazából eredetileg informatikus vagyok, de már nem gyakorlom ezt a szakmát régóta. Honnan jöttem? Polcsamáról jöttünk a párommal, Szabolcs Szatmár bereg megyében van. csadi helyzetem ugye házas vagyok, két kisgyermekünk van, egy 7 éves és egy 5 éves. Az egyik is a másik iskolás. Miért kezdtem el a Nyílt tanulni? Én kezdtem el igazából itt tanulni. Azért kezdtem el, mert amikor megláttam az első előadást Miklóstól, akkor bennem az fogalmazódott meg, hogy végre itt van valami, végre itt van egy hely, végre itt van egy tanító, aki olyan az élet, az élet összes területét tanítja, nem csak egy kis részét, és végre itt van egy hely, ahol van egy jó közösség, és uh, itt a problémáimat is helyre hozhatom, és megelőzhetem. Én ezt láttam legelőször az első előadásban, amit, amit ugye láttam Szelecsék Miklóstól, és uh, azt kell, hogy mondjam, hogy átérek itt arra, hogy mit adott nekem a Nyílt Akadémia emberiseleti jobbító kócsképzése. képzése, igazából az első eladás közben már eldöntöttem, hogy tanuló leszek még végig az előadást már eldöntöttem de hogy mit adott nekem, igazából sokkal-sokkal több mindent kaptunk és szerintem ti is meg tudtok erősíteni ebben, hogy ahhoz képest, <coughs> ahhoz képest, amit vártatok, hogy egy pár eladás meghallgatása után hogy mire számíthattok, mit gondoltatok én úgy gondolom, hogy itt szerintem mindenki meg tudja azt erősíteni, hogy sokkal, de sokkal többet kaptatok mint amit vártatok. Igen. Igen. Így van. Bólogattak meg, mondják, hogy így van. Egy pár gondolatot akarok mondani arról, hogy igazából nekem miben sikerült változni, csak felírtam itt egy pár lényegesebb, vagy pár kirakodott gondolatot hirtelen. Nyilván nem csak ennyi van, de egy pár dolog. Az egyik dolog volt velem kapcsolatban, hogy nem mertem kiállni magamért. Tehát nem mertem, ezt a párom szerintem meg tudja, meg tudja elősíteni, ugye amióta ismerjük egymást, meg még régebben is, egyáltalán nem mertem kiállni magamért, és nem mertem kiállni másokért sem. És nem mertem kiállni egy ügyért sem. Tehát például nem mertem volna felvállalni régen azt, hogy itt ugye szeretett béke, boldogság, egy aranykor felé kellene haladni, ugye ez egy nemes ügy, és azt nem, nem egyszer nem mertem volna ezt, ezt így felvállalni tehát most már és ugye régen visszagondolok arra hogy most melyek a jobb hogy régen nem mertem egyáltalán felvállalni magamat, másokat, egy ügyet és melyek a jobb, ha most felmerem vállalni akkor melyek a jobb hát nyilván ez, ez sokkal jobb hogy felmerem vállalni aztán ugye belekezdtem dolgokba és nem fejeztem be sok minden olyan volt ami és rájöttem, hogy ugye ennek a tudásnak a hatására, hogy ezeket hogyan rakjam helyre, ugye ott maradtak a figyelmeim, ugye ennek következtében hangulatom is csökkent, ugye múltban ragadt a figyelmem sok mindenben is, és ezeket hiába képeztük magunkat könyvekből, más előadóktól nem tudtuk azt, hogy, hogy igazából hogyan kell ezt, a pontos módszere, hogy hogyan rakjuk ezeket helyre. A hangulatom annak ellenére, hogy könyveket olvastam, meg előadókat hallgattam, a hangulatom az így zuhant lefele. És szerintem ezt mások is meg tudják erősteni, hogy főleg mióta ugye van ez a helyzet, ugye 2020 eleje óta, azóta meg azt látjuk, azt tapasztaljuk, hogy aki nincs itt, a PPH-nál nem, nem Szelecsik Miklóstól tanul, annak a hangulata így megy lefele. Akkor is, hogyha ő úgy gondolja magáról, hogy az, azt tapasztaljuk, hogy olyan embereknél is, akik azt gondolják, hogy spirituálisan nyitottak, vagy esetleg magasabb szinten képzelik magukat. Na most ez mennyire jó? Hát rájöttem, hogy nekem ez egyáltalán nem volt jó. Csak hogy nem tudtam, nem tudtam, hogy ez mennyire fontos, hogy nem tudtam azt a módszert sem, hogy hogyan tartsam meg a hangulatomat, és hogyan emeljem a hangulatomat és azt sem tudtam, hogy hogyan segítsek ebben másoknak. Aztán problémám volt a cserével is, a cserékkel. Ugye tanultuk etikából, a etika képzés, hogy az alap alapja az aranykorba kerülésnek, hogy a cserem mennyire fontos, és rájöttem arra, hogy régen elég sok visszásságom volt a cserével kapcsolatban, vagy nem adtam igazából cserét, amikor kellett volna úgy, vagy nem, nem annyit adtam és ugye ebből rájöttem, hogy hát végül súlyos problémáink is voltak problémáim is voltak és ezeket mind itt Szelecsik Miklós tanítja és ezt hiába nézgettem az interneten előadóktól hogy ilyen dolgokról még véletlenül is sem hallottam hogy beszéltek volna de még fizetős képzésekben sem vagy más helyeken sem pedig ez egy alap dolog és ugye itt annyira fontos téma hogy négy hónapig tanuljuk így van ezeket a az etika ugye négy hónapos képzés. Nyilván nem mondom azt, hogy száz százalékban, nyilván nincs talán ember, aki száz százalékban rendben van az cseréje meg az etikája, de ugye elindult egy folyamat, amin elkezdtünk, tehát elkezdtünk jobbá, elkezdtem jobbá válni, jobb emberi ezen a területen is. Türelmetlenség, fegyelmezetlenség és önfegyelem hiánya. Hát rájöttem arra, hogy rengeteg problémám adódott abból, hogy bizonyos helyzetekben türelmetlen voltam, fegyelmezetlen voltam, nem volt elég önfegyelmem, és uh, itt megkaptuk azt a tudást, megkaptam azt a tudást, hogy uh, hogyan lehetek egyre inkább türelmesebb, egyre inkább fegyelmezettebb, ami az életben ma már tudjuk, és most is tanultunk róla, hogy mennyire fontos az önfegyelem, ömbizalom értékelés, önbecsülés, hát ha visszagondolok akkor ez, ez teljesen romokban volt, talán nem annyira mint a, a bizonyos embereknél de azért még Szedecsök Miklóshoz képest ez, ez eléggé, eléggé inogott ez a dolog és hát például az hogy ide kimerek állni, ide, ide ki, kit jöttem ide, itt vagyunk, itt szereplünk egy pár alkalommal és ez ugye, tehát visszagondolom, régebbi jön magamra annyira nem volt önbizalmam, hogy a telefont nem mertem felhívni hogy felhívjak valakit, vagy, vagy fölvenni esetleg hogyha valami olyan híváson volt tehát ilyen szinten nem volt önbizalmam és nem volt önbecsülésem, önértékelésem és ugye rájöttem, tehát igazából ez nem javult az évek alatt tehát ez nem, nem javult, hanem valamennyire ez stagnált. És itt, igazából itt indultunk el ezen az úton. Tehát ti láthatjátok, hogy akik ugye régebben ismernek, tudják, láthatják, hogy honnan érkeztünk mi is. Egy, és ugye az, hogy az ember itt kimerjen állni, tehát ebben nyilván a párom támogatott nagy mértékben. <gül> tehát neki sokat köszönhetek ebben, de tehát ahhoz kell azért önbizalom az embernek tanulni, meg fejlődni ezen a téren, hogy és ugye itt ebben a közösségben ezt is, meg ebben a szervezetben ezt is megkaphattuk, hogy hogyan, ugye ez is egy külön képzésünk az önbizalom teremtő kócs, rendkívül fontos téma aztán mások segítésemre, ennyit írtam fel itt a végére valahogy mindig megfogalmazódott bennem az, hogy valahogy segíteni kellene másokon, hogy milyen jól lenne másokon segíteni de nem tudtam, hogy hogyan. Ugye vannak különböző szervezetek, helyek, ahol lehet másokon segíteni, de valahogy azok nem voltak szimpatikusak annyira nekem, valami miatt nem igazán tudtam oda beleképzelni magamat, és ma már tudom persze, hogy miért, miért van ez. És itt, hát az volt ugye, a, tehát magamban azt fogalmaztam meg, hogy hogyan lehetne segíteni másokon, hogy ez a világ egy kicsit mindig egy picit, picit, picit jobb hely legyen és mi tudok én tenni annak érdekében, hogy, hogy amit én tehetek, azt megtegyem, hogy, hogy ez egy picit mindig jobb hely legyen a, a világ számunkra, tehát a, a környezetünk, meg ugye a szűkebb, a tágabb környezetünk, meg ugye a maga a világ is. És ugye itt ezt megtanultuk, megtanultuk hogy hogyan, hogyan lehet ezt ö, lépésről lépésre, és mi az a, mi, mi az a tudás, hogy a Szalecsik Miklós lesz, és megtanultuk, hogy hogyan tudjuk ezt megtenni etikusan, úgyhogy magunkat jobbítjuk és ezáltal tudás által képesek vagyunk arra itt ugye a közösségben hogy másokat, mások életét is jobbá tesszük és így tud a környezetünk és a világ mindig egy picit picit jobbá válni és itt tanultuk meg azt hogy mi az hogy segítség, mit akar az a szó hogy segítség nem azt amit nagyon sok ember így gondol van, hogy az van, segítség segíteni egyáltalán nem úgy kell ahogy a legtöbb ember gondolja, vagy ahogy én gondoltam korábban. Itt megvan az a tudás, és megvannak azok a módszerek, hogy hogyan kell másokon segíteni, mert Szelecsik Miklóstól tanultuk meg azt is, hogy ne a saját érdekemet nézzem, hanem a többi ember, a más emberek a többség érdekét nézzem, és hogyha jó a többségnek, meg a többi embernek, akkor az jó lesz nekünk is és ugye itt, itt tanultuk meg ezt is, tehát ezt sem hallottam igazából másoktól, hiába hallgattunk szerintem egy tucat, több tucat előadást hallgattunk különböző tanítóktól, de olyan tudást és módszereket, képességeket, képességfejlesztéseket, amit, amit itt kaptunk tehát akik itt vannak, mindenki meg tudja erősíteni, itt vagyunk, ugye 60 ember van és, és biztos vagyok benne, hogy mindenki meg tudja erősíteni, hogy, hogy korábban ilyen jellegű tudást, módszereket nem, nem tapasztalok másoktól, másoktól Mit tanácsolok másoknak? Egyszerű a képlet, ha néztél már előadásokat vagy ezt nézed, nincs mit veszteni próbáld ki, tehát próbáld ki, tegye egy kísérletet, puding próbálja az evés nem fogod tudni megtapasztalni, ha nem kezded el és Mondok egy érdekességet, nem olyan régen történt. Kínált, felkínáltam egy illetőnek, egy hölgy illetőnek azt, hogy jöjjön. Tehát mutattam neki egy pár előadást, hallgatta Szedlacsik Miklóst, nagyon tetszett neki, és halogatta. Tehát nem lépett, az ugye pár hónapon keresztül történt, nem lépett, és sőt, nem, nem az, hogy nem lépett, ugye tetszett neki Szedlacsik Miklós előadás, nagyon tetszett neki, de inkább elment másik tanítóhoz tanulni. Ráadásul, és rá olyan két-három hétre meghalt. Nem az első. És így mondják többen, hogy nem ő az első. Tehát nagyon spirituális ember volt, nagyon szimpatikus volt a Szelecsikmikros tanítása neki, de mégsem lépett. És az egy kb. Egy 3-4 hónap leforgása volt, és... Mit veszíthetett volna ő azzal, hogyha ide jön és elkezd és kipróbálja? És akkor nem járt volna így, ez teljesen biztos, mert ugye itt rengetegen tudjuk azt, hogy meg megtapasztaltak, főleg akik ugye, akik emberekkel jobban kapcsolatban vannak, hogy, hogy ez nem, tehát itt akinek ez a küldetése és ezen az uton kellene, hogy járjon de nem azt teszi, hanem elfordul innen, őknek is az életük véget fog érni tehát ezt tapasztaljuk és ezt tapasztáljuk itt rengetegen Miért? Mert itt van egy olyan közösség, egy olyan tanítómester, akinek az a küldetése, hogy szeretett béke, boldogság legyen, aranykor legyen ezen a Földön, és mi tudunk tenni egyedül a Földbolygón ezért. Nincs más szervezet. És ha valaki ezt elutasítja, vagy nem veszi komolyan, hát minél inkább itt lenne a helye, annál inkább ki fogják vonni a forgalomból, vagy kapja súlyos problémákat ezt rengetegszer megtapasztaltuk, ez nem, nem, nem ijeszgetés, hanem ez tapasztalat itt, meg tudják, itt ülnek elő ugye azok az emberek, akik ugye vezetők főleg és de szerintem mindenki valamennyire ezt meg tudja tapasztalni, hogy többé, kevésbé, vagy enyhébb, vagy súlyosabb problémákat kapnak miért? azért, hogy tereljék az útra az embereket innentől kezden mindenkinek a saját döntése, hogy hogy mit lép, mit csinál, mi elmondtuk azt, hogy mi mit tapasztaltunk, mi mit látunk, mások mit látnak. Én azt tanácsolom mindenkinek, hogy ne halogassa, ne akarja úgy járni, mint az a hölgy. Próbálja ki, nézze meg, jöjön és, és gyere, és nézz bele! A puding próbálja az evés. Egy pár hónap alatt már azért rajzolódni egy olyan kép, hogy végülis mit fog neked, mit tud neked adni a adni ez a képzés, és Szelecsik Miklós tanításai, úgyhogy nincs mit igazából veszteni. Tehát nincs, veszteni való nincsen senkinek, az a kis 19.700 forint az első hónapban, az nem gondolom, hogy egy akkora összeg, ami bárkit fejbevágna. utána pedig 9.800 forint ugye árgaranciával, jelenleg ez egy akciós ár, ezen az áron gyakorlatilag semmilyen, tehát gyakorlatilag egynapos képzésekért kérnek 10 forintot, 20 forintot, 50 meg 100 forintokat hasonló képzésekért és azt állítják be az embereknek, hogy egy nap alatt vagy két nap alatt vagy egy pár óra leforgás alatt majd meg fog változni az életed oh, no. ez nem így működik ez, ez, ez. és ezért az emberek képesek kifizetni több 10 forintot és nem, nem akarnak kifizetni 10-ezer vagy 20 forintot itt egy hónapért az 30 óra. Hát melyik a jobb? Hát a valaki logikusan végig gondolja, nem létezik, hogy valakinek az élete egy-két nap alatt megváltozzon. Ez, ez ilyeneket embereknek eladnak, és az emberek meg ezt a gondolatot, ezt a tév tévhitet tév megveszik. Drága, súlyos pénzért. Hát, úgy gondolom, hogy a döntés a tiéd.